لاند كروزر ربع 2023 فل كامل وارد بازره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلت إلى البحرين للسيارات تويوتا لاند كروزر ربع 2023 رفارف فل كامل وارد بازرع السيارة بمحرك بنزين 4000 سي سي 6 سلندر بقوة 228 حصان وعزم 360 نيوتن. الواجهة بصدام باللون الأسود وأنوار الليدي نهارية وأنوار ضباب الليدي والأنوار الأساسية هالوجين ومكحلة باللون الأسود. والسيارة بونش كهربائي. الشكل الجانبي بجنوط لمن يم مقاس 16 انش باللون الرمادي الرفارف باللون الاسود اللامع خط بلون جديد المرايا كروم وكهربائيه وخط من الكروم فوق النوافذ ومقابض الابواب كروم الشكل الخلفي بجناح وانوار هالوجين وانوار بريك وسطيه الليدي وهذا عدة السياره استهلاك البنزين تمشيك 7.7 كيلو متر باللتر الواحد نشوف الشكل الداخلي النوافذ الكهربائية ونافذة السائق أوتو وديكور باللون الأسود التحكم بالمرايا المقود جلد وبتخشيبه والمقاعد جلد وبتحكم يدوي ديكور خشبي في الطبلون وحول فتحات التكييف النظام الصوتي عادي منفذ سي دي ويو اس بي ويو اكس المكيف يدوي تسخين الزجاج الخلفي ومانع الانزلاق دفلوك خلفي وخلفي مع الأمامي ومنفذين يسبيل للشحن الجير يدوي بخمس سرعات وهذا الدبل هاند بريك يدوي حاملات أكواب سعات تخزينية، ومنفذين يسبيل الشحن، والدرج بفتحات تبريد السيارة متواجدة في البحرين للسيارات موزع معتمد للمركز التجاري للسيارات والمحركات بازرع والعنوان صنعاء شارع الدائر الشمالي المؤدي إلى جسر مذبح شمال جامعة صنعاء الجديدة وجميع السيارات وارد بازرع بضمان ثلاث سنوات أو مئة ألف كيلو من أي خلل مصنعي والسعر وارقام التواصل في وصف الفيديو وفي أول تعليق لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته